V Modrém kříži pracuji chvíli a řekla bych, že do života mi to přineslo hodně pokory. Prace mě baví, protože se může zdát, jakoby, že závislost je jedna, ale každý klient, který tam přichází, přichází s jiným příběhem.